Hej, jo sem Ana in to je moja guda fuda kuhinja. Ta mesec je moj rojsni dan. No, ne danes, ta mesec in vsak dan je lahko dan, ko se počutiš kot kraljica. to tole ne bo recept za kvinojno torto, ampak kvinojno torto. A štegaš? Na koncu videa te čaka darilo. Lidova vrednostna kartica za 30 euro. Poglej recept do konca in ti povem, kako je lahko dobiš. Kvinoja je vedno bolj pogosta sestavina v slovenskih kuhinjah, ampak v sladicah je res ne najdemo prav pogosto. Mogoče pa vas danes prepričam, da poskusite nekaj novega. Gremo! Za začetek potrebujemo 100 g bele kvinoje. Preden jo skuhamo, je fino, da jo najprej speremo po toplo vodo, da ne bo grenka. šele zdaj jo lahko skuhamo. Najprej jo prelijemo s približno 2 dl vode, pokrijemo in počakamo, da zavre. Zdaj pa zmanjšamo temperaturo in kuhamo okrog 15 minut, da voda izpari. Vmes malo pomešamo, da se ne prime na posodo. 200 g dateljo namočimo v vodo, da se zmehčajo. Potem vodo odlijemo, jih vržemo v multipraktik in zmeljemo na majhne koščke. Dodamo kuhano in rahlo ohlajeno kinojo, še enkrat pomiksamo. Zdaj pa dodamo še ostale sestavine. 65 g masla gi, dve jajci, dve žlici hojevega medu, eno vrečico vaniljevega sladkorja, 35 g kakava v prahu, ščep soli in vse zmeljemo, da nastane enotna zmesi. Nič ni hudega, če v masi ostane še kakšen večji košček dateno, ampak nismo še čisto pri koncu. V skodelici takole zmešamo 30 g brezglutenske moke in žličko pečilnega praška. Dodamo vse skupaj v zmih in karočno umešamo. Evo, to je to. Čas je, da pripravimo pekač. In zdajle takole vlijemo v pekač in pečemo 25 minut na 180 stopin celzija. Medtem, ko se torta peče, pa se lahko jaz pripravim na svojo ročno dnevno zabavo. Potem, ko se biskvit hladi, pa se lotimo priprave kreme. Potrebujemo 20 ml sladke smetane, ki jo stepemo, ampak ne do konca. Tik pred koncem dodamo še žlico mandljevega masla in žličko konopljinega medu, potem pa premešamo do konca. Kremo zdaj samo še takole nabrizgamo po torti in okrasimo s koščki pistacij. Ne soljenih pistacij. Smol. Napiši spadaj v komentar, katera je tvoja najljubša torta iz otroštva, dodaj hashtag sladki petek in ta Si v žarebanju za lido vrednostno kartico za 30 evo. Tole je bil recept za moje letošnje razno njeno torto. Letos si ne želim dragih daril. Dovolj bo, da lajkaš tale video, se naročiš na Lidlov YouTube kanal in se vidimo na sljede Ciao!